لعبة الجاسوسية خلاص اتغير البعض يسأل لماذا نبني روبوت يمكنه الإقلاع والطيران والهبوط مثل حشرة طائرة أو زاحفة على الأرض الإجابة بكل بساطة لأن بإمكانه القيام بمهام سرية وحساسة وسريعة لا يستطيع الأفراد القيام بها وبالتالي يمكنه أن يصبح عنصر حاسم للعديد من المهام السلمية وغير السلميه كالحروب والمراقبه والتنصت والتجسس والاغتيالات والبحوث العلميه وعمليات الانقاذ لقد ابتكرت وصممت هذه الحشرات بعد ان استخدمت الطيور والحيوانات الصغيره الاخرى في وقت سابق من قبل بعض الدول واثبتت نجاحات ساحقه في المهام التي أوكل لها القيام بها، من الجدير بالذكر أن لهذه الحشرات قابلية كبيرة على المناورة والتخفي حتى في وضع الرؤية الواضحة وأثناء قيامها بمهامها التجسسية في المناطق السرية والمحظور على أجهزة المراقبة والتصوير في الوصول إليها، كما وتعد بمثابة طائرات تجسس بدون طيار قادرة على الإقلاع والطيران والهبوط في أي مكان وأثناء المناورة بشوارع المدينة والممرات الضيقه ويمكنها ايضا التوقف والتصوير والتسجيل والتشغيل بصمت ناهيك عن قدرتها الكبيره في تسديد ضربات قاتله وحاسمه كونها مزوده بمجموعه من الاسلحه الفتاكه واجهزه للاستشعار والتجسس بالاشعه تحت الحمراء بما في ذلك مسدسات الصعق والمتفجرات وكاميرات فيديو عاليه الدقه وميكروفونات مدمجه واجهزه لخزن البيانات والمعلومات ان استخدام العلماء والباحثون لهذا النوع من الطائرات هو لاجل محاكاه انماط طيران الحشره ومعالجه واحتساب البيانات الوقت الحقيقي الفعلي الاني لتسهيل اتخاذ القرار السريع والحاسم المتوافق مع البيانات والمعلومات اللي تم الحصول عليها وتوفير صورة شاملة لأجهزة التحكم عن بعد وفي السياق الجانب الفني فقد تم استخدام أجنحة عالية التردد لتحوم فوق الأهداف وتجثم لأطول مدة ممكن كما أتيح لها بسحب الطاقة من الأسلاك ومصادر الطاقة الأخرى لتكون قادرة على مواصلة العمليات لايام او اسابيع متواصلة. الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة مش هي الدولة الوحيدة اللي بتسعى لتصغير الطائرات بدون طيار والتي تحاكي الطبيعة، بل تعمل دول اخرى مثل فرنسا وهولندا واسرائيل ايضا على تطوير هذا النوع من الطائرات. فقد طورت فرنسا طائرات صغيرة بدون طيار مستوحاة من الجناح الحاكم، كما قامت شركة هولندية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ايضا ببناء طائرات بدون طيار من نوع وتعد طائرة البعوضة من الحشرات الروبوتية التي لها القدرة على التسلل بسهولة إلى المناطق الحضرية عبر القيادة والتوجيه الافتراضي ولمسافات طويلة جدا، وكذلك الهبوط بدقة عالية على أي سطح ولا سيما جسم الإنسان، وتكون هذه الطائرة مزودة بابر حادة تكاد لا يتجاوز حجمها مايكرون واحد، وذلك لاختراق الجلد وأخذ عينة من دم الشخص المستهدف للحصول من خلاله على الحمض النووي دي واستخدامه لاغراض مختلفة ومهام متعددة، أو لحقن السموم في جسد الشخص المستهدف، ومن ثم الطيران بسرعة مرة أخرى دون أن يشعر المستهدف بأي أعراض سواء ألم لدغة البعوض العالي دون الشعور بالحرقان. في ذلك السياق فقد أنتجت شركة صناعة الفضاء الإسرائيلية آي طائرة بدون طيار على شكل فراشة، وزنها 20 جرام فقط، تستخدم للأغراض الاستخباراتية والتجسسية، حيث يمكنها جمع المعلومات السرية المهمة في المواقع الحساسة من خلال قابليتها الكبيرة على الدخول حتى من النوافذ والاماكن الى داخل المباني المحصنه، وهي مزوده ايضا بكاميرا وزنها 15 من 100 جرام فائقه الدقه، ومزوده ببطاقه ذاكره لخزن المعلومات، ويتم قياده الطائره افتراضيا عن بعد باستخدام خوذه خاصه يجد فيها المشغل نفسه في قمره القياده للفراشه، ويرى فعليا ما تراه الفراشه في الوقت الفعلي، وتطير دون عناء، وتندمج مع محيطها الخارجي، كما وابتكر الباحثون ايضا زبابة اليعسوب الآلي. التي يمكن استخدامها في اي مهمه دقيقه وصعبه، حيث انها تطير مثل طائر وتحلق مثل حشره، وهي مصممه للتصوير الجوي والتجسس والتسجيل والبحث والتطوير والدعم الامني. يعمل العلماء حاليا على تطوير روبوتات مصغره تشبه حشره العنكبوت، التي ستكون قادره على تنفيذ مهامها في جمع المعلومات الاستخباراتيه والعمليات المناطه بها بسرعه فائقه وكفاءه عاليه، نظرا لطبيعتها وتركيبتها الفسيولوجيه المروعه، فقد اشارت التقديرات الى ان ما يصل الى 30% من السكان لديهم درجه كبيره من فوبيا رهاب العناكب مما يجعلها واحدة من المخاوف الأكثر شيوعًا بين البشرية التي تمكنها من إنجاز مهامها والهروب الآمن وفي سياق متصل قام عدد من الباحثين في جامعة كاليفورنيا بتصميم روبوت أولي يشبه الصرصور تمامًا يمتلك هيكل خارجي مفصل وقشرة ناعمة تسمح له بالتحول والتحرك عبر المساحات الصغيره وبالتالي يمكن ان تكون الخطوه الاولى في انشاء روبوت بحث انقاذ فعال بشكل لا يصدق وكذلك جمع المعلومات الاستخباراتيه ان الامر المثير للاعجاب في هذه الصراصير هو انها يمكن ان تنفس بسرعه من خلال فجوه قدرها ربع بوصه بعد التوجيه وطي ارجلها بالكامل الى الجانب يبلغ طولها حوالي نصف بوصه عندما تسير بحريه ولكن يمكنها ان تقلص حجمها الى عشر بوصه كما سيكون لدى الجيش البولندي قريبا طائرات بدون طيار تشبه اللحله ترافق ناقلات الأفراد المدرعة. يمكنها الطيران فوق ساحات القتال لمدة 30 دقيقة. ولا تقتصر قدرات هذه الطائرة على المراقبة والتجسس فقط. بل يمكنها مهاجمة أهداف صغيرة بشحنات متفجرة. حيث يحتوي رأس النحل على كاميرتين مدمجتين يتم تثبيتهما كهربائيا بواسطة جيروسكوب. بمجرد أن تقترب طائرات النحل هذه من أهدافها يمكن أن تفجرها بسرعة فائقة.